Новини на телеканалі УТР у студії Юлія Война вітає. Уряд готується до нового року. На засіданні Кабміну затвердили проєкт держбюджету 2013. Серед показників – зростання ВВП на 4,5%. Інфляція на рівні майже 6. Мінімальна зарплата збільшиться на 8,5% або на 100 гривень. Нині вона становить 1102 гривні. Зростуть на 9% виплати при народженні дитини. На перше немовля в уряді хочуть давати 30 тисяч гривень. Фінансове життя України на 2013-те умістилося в два томи. На засіданні Кабміну розглянули та затвердили проект держбюджету на наступний рік. Важливою складовою кошторису є витрати на продовження виконання соціальних ініціатив президента, каже міністр фінансів Юрій Колобов. Доходи держбюджету розраховували, спираючись на податкове та інші законодавства. Зокрема, враховували запровадження від 2013-го податку на нерухоме майно, виведення стійні економіки завдяки зниженню податку на прибуток та застосування пільг щодо під Из роста ВВП 4,5% инфляцию мы планируем на уровне 5,9%. Доходы государственного бюджета увеличиваются по сравнению с планом на текущий год на 6,4% до 394,6 миллиарда гривен, что плюсом к нынешнему году составляет 23 миллиарда 800 миллионов. Таким чином, доходы изведенного бюджета 2013 года достигнут майже 5 триллиона гривен. Цена на 8% больше, нежели запланировано бюджетные доходы 2012 го года. При цьому навантаження на економіку ми не збільшуємо. Через зведений бюджет буде перерозподілено ще 29% ВВП країни. Згідно із новим держбюджетом, на українці очікує збільшення заробітної плати приблизно на 100 гривень. На це урядом передбачено 10 мільярдів гривень. Також збільшиться допомога малозабезпеченим сім'ям та породіллям. На першу дитину вдаватимуть 29 тисяч 800 гривень, на другу – 59 тисяч 700, на третю і наступну дитину – 119 тисяч 400 гривень. Змін зазнають і пенсію, обіцяють в уряді. Уряд забезпечить, зокрема, перерахунок пенсії громадянам, які вийшли на пенсію до 2008 року. Педвищение доплаты до пенсии для членов, членов семей по мэровых инвалидов войны. Педвищение доплаты до пенсии для участников войны. Осучастнение так званых регрессных пенсий инвалидам на воровництвии. У галузі медицини фінансуватимуть реконструкцію, обладнання та відкриття ще семи перенатальних закладів, створення центру пересадки кісткового мозку, будівництво нових лікарень по всій Україні. Продовжуватиметься політика здешевлення цін на ліки. Також медичними препаратами та транспортом обіцяють забезпечити державні лікарні. В бюджеті наступного року понад 1,2 мільярда гривень буде виділено, виділено територіальним громадам, містам і селам України, на придбання медичного автотранспорту та обладнання для комунальних закладів охорони здоров'я. 323 млн грн. на забезпечення медикаментами та вироби медичного призначення швидкої медичної допомоги. Остаточну долю Держкошторису-2013 тепер має вирішити Верховна Рада. Марія Кірсанова, Ігор Куркодим, Новини ОТР. Кожен другий паралімпієць української збірної здобув у Лондоні медаль. Це тріумфальний результат за усі часи незалежності, про це сказав голова Державної служби молоді та спорту Равіль Сафіулін. За здобуті нагороди спортсмени отримують збільшені грошові винагороди. Золото 800 тисяч гривень. серебро – 550 тисяч гривень і 380 тисяч бронза. Це суми, які отримують спортсмени. Существує в цій же постанові, є віддельні пункти. Тренер, підготовивши спортсмена, і теж йде, йде, йде, йде. Як відомо, наші спортсмени вибороли у Паралімпіаді у Лондоні 84 нагороди. 32 золоті, 24 срібні та 28 бронзових медалей, посівши у загальному заліку команд четверте місце. Політика позаблоковості України, необхідність в сучасних реаліях чи міжнародна невизначеність – ця тема стала приводом для дискусії на спеціальному дипломатичному форумі у Києві. Європейські та вітчизняні експерти обговорили підсумки дворічного життя країни на міжнародній арені у статусі позаблокової держави. Він був закріплений у законі про засади зовнішньої і внутрішньої політики, які парламент ухвалив 1 липня 2010 року. Документ вказує на неучасть України у будь-яких військово-політичних союзах, але дозволяє співпрацювати з цими формуваннями. Водночас визначає євроінтеграційний курс політики держави. За словами першого заступника секретаря РНБО Олександра Медведька, перехід України до позаблокового статусу – це можливість стабілізувати відносини України зі стратегічними партнерами та активізувати участь України у міжнародних акціях безпекового характеру. Найпершим... Та найважливішим ефектом від переходу України до політики позаблоковості стало досягнення стабілізації у відносинах з найбільш і стратегічними партнерами нашої держави. Позаблоковий статус України є своєрідною транзитною чи проміжною ланкою в безпековій стратегії України. Повернення нашої держави на шлях євроатлантичної інтеграції досі, досі виглядає як ефективна і цілком логічна альтернатива позаблоковості. Україна розглядається як один із ключових елементів регіональної і світової архітектури безпеки. Російська стала регіональною ще у Дніпропетровську. За впровадженням мовного закону у місті проголосувала більшість депутатів міськради. Зокрема, рішення міськради передбачає застосування у роботі, діловодстві, документообігу, листування на рівні з державною мовою тепер російською. Водночас Дніпропетровський міський голова Іван Куліченко запевнив, що всі документи міськради і надалі публікуватимуться українською. Раніше статус регіональної російській мові надали Одеса, Севастополь, Харків, Миколаїв, Запоріжжя, Київ, Луганськ а також Одеська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Харківська, Луганська, Дніпропетровська області та Крим. Американці високо оцінюють рівень використання новітніх технологій в Україні. Про це заявив посол Сполучених Штатів Джон Тефт. Саме тому до Києва приїхали представники програми TechCamp – поширювати досвід роботи з інноваційними технологіями. У заході беруть участь близько 100 освітян та представників громадських організацій з України та Білорусі.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 На цьому у мене все. Більше інформації вже у підсумковому випуску. Дякую, що залишаєтеся з телеканалом УТР.